Перед початком навчань для учасників провели шикування та короткий інструктаж. Далі для виконання завдань їх розділили на групи та відправили на локації. Вдруге бере участь у навчаннях Вадим Кабалюк. Дуже подобається мені вивчати міноподривну справу. Також, на мою думку, це дуже важливо на даний час, коли Росія дуже активно себе дуже активно скопичує свою військову силу на ...границі з Україною. Тому, на мою думку, дуже важливо наразі зараз проводити такі заходи, які навчають людей... ...як поводитись себе під час бойових дій». Територію парку розбили на 5 локацій. Робота зі зброєю, прицільна стрільба з пневматичної зброї... ...тактика пересування на полі бою, тактична медицина, міну, вибухова справа. Час виконання 50 хвилин. Далі учасники міняються локацією. Система навчання йде за схемою, це насамперед глибокі знання, потім вміння, а потім навички. Коли ми хоча б дійдемо до середини, коли дамо якісь досить такі основні знання, учасники занять отримують вміння, навички, ми будемо відпрацьовувати саме на полігоні. Зброю, як і попереднього разу, використовуємо ММГ для навчання, перезаряджання зброї, а також навчальний комплект «Лазертаг». 21 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо призову на військову службу резервістів в особливий період. Організатор навчань Олександр Глушенко говорить, даний закон потрібен, але не в такій формі. «Моя думка така, що в гарячій фазі, коли вона буде відбуватися, люди і так будуть мобілізуватися йти, як це було в 2014 році, добровольці йшли і без цих законів. Ну Цей закон потрібний, але Напевно, не трішки в такій формі і не з таким відношенням з таким до людей. Ну, я так вважаю». Наступні навчання відбудуться після Великодня. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.